én hoztam témát mai napra, úgy gondoltam, hogy picit, picit beszéljünk arról is, és szeretem mindig hangozdani, hogy az akadálymentesség illetve a befogadó tervezés, az inkluzív dizájn, hogy a bárinték előadásában is kiderül, nem feltétlenül mindig fogyatékos emberekről kell, hogy szóljon. Sőt, szerintem az a jó, hogyha a szemléletünk valóban kitágul, és úgy gondolkozunk, hogy valóban rólunk van szó, mi, mi rólunk van szó mindannyiunkról, minden felhasználóról, és ez a téma, amit ma hoztam, ez kifejezetten egy ilyen téma. Értelemszerűen az ebben érintetteknek nincsen szövetsége, nem jelennek meg semmilyen fórumon, mint Vérdekvédelmi Szövetség, magyarul azt is mondhatnám, hogy tényleg láthatatlanok a közösségem belül, vagy a felhasználók között, tehát mindenképpen érdemes ebben a témával foglalkozni. Egy kis anatómia az elejére. Ugye van nekünk egy úgynevezett vesztibulális Más néven egyensúlyozási rendszerünk, egyensúlyozó rendszerünk, ami több részből áll, a központja, ami minden más, vagy nagyon sok érzékszervünknek az agyban van. De nem csak az agy dolgozik ebben az esetben, hanem dolgozik a szemünk is ezen a témán. A magyar a rendszernek az egyik feladat az, hogy az egyensúlyunkat meg tudja tartani, koordinálja a fejünk, szemünk mozgását, és elég sok minden beletartozik az ő feladat körében. És van egy nagyon fontos központja az agyon kívül ennek, ez pedig a fülben található. Itt, az á, itt a képen a fül anatóniáját látjátok, mindenféle latin elnevezésekkel. Igazából nekünk, ami ebből érdekes, az a belső fülben található egyik szerv. Ugye ezt úgy írják, hogy félkörös hírjáratok. Róla van szó. Ez három, három hívjárat, három körkörös hírjárat, ezek a, a térben egymásra merüllegesek, tulajdonképpen egy giroszkó. Ez a belső fülünkben található, és ebben folyadék kering. És amikor én forgatom a fejemet különböző irányokba, akkor ez ebben kerülő folyadék detektálja tulajdonképpen azt, hogy merre van körülbelül az én fejem ellen pillanatban. Tehát így tudja tartani azt a lehetőséget, hogy, a, hogy az egyensúlyomat megtartsa, illetve detektálja, hogy az én fej állása abban a pillanatban hogyan is nézze. Szóval ő, ő az egyik felelőse ennek az egésznek, és itt lehet látni egy irékű ideget, az a lesztimulális ideg, amivel nyilvánvalóan lesz az információt tovább az agyfele, ahol meg egyszer mondom, még bekapcsolódik a szemünk is, ebben az egész történetben, tehát egy több, több részlevős a játék. Szerintem mindannyian, az indiai sem lesznek szépek, mindannyian játszottatok abban a gyerekkortokban, hogy beleültetek egy forgószékbe, szétbe, megpörgettetek, megpörgettetek és akkor élveztétek a pörgés-pörgés, amikor leállítottak, nem tovább veletek a világ, és a maradagot én is nagyon szerettem, egészen eddig még el nem kezdett ettől émelegni a gyomrom. Egy idő után el kellett döntenem, hogy most melyiket szeretném, a szétülésérzést, vagy inkább azt mondom, jön az a nagyon furcsa, émeintő valami, és egy idő után már nem is szerettem ezt a dolgot. Hát Töjjönként ez egy több normális dolog, ez bizonyítja ezt a keringési rendszert, tehát mikor megpörgetnek titeket, akkor ebben a férkős irágban is elindul ez a bizonyos folyadék, amely ebben az esetben érzékelő, hogy te pöröksz amely megállítanak téged, és tulajdonképpen ott még tehetőtelül tovább forog ez a tudyi, de a szemed már nem érzékelő azt, hogy mi most forrunk, és ebben a pillanatban tulajdonképpen történik egy fura dolog, az agyunkban hogy ezt hívják kinetózisnak, vagy mozgás a tüneteknétesnek, ami végül is azt eredményez, hogy egy bizonyos esetekben, ugye ebben az esetben egy ilyen furcsa, élmelygő érzést fogunk érezni, erre mindjárt visszatérünk, hogy ennek pontosan mi lehet az oka. Ez nem egy betegség, tehát ez a kinetózis levezető együttes ez nem betegség, ez egy total normális élettani folyamat. Van egy másik ö, társa ennek, a kinetózisnak, ez elben is szerintem, ha nem lenne egy gdpr nak akkor föltenném vesz a kérdés, hogy ki az, aki rosszul volt valaha is autóban, vonaton, repülőben, hajón. Ugye ez az esetben tulajdonképpen ez történik, hogy itt egy érdekes dolog van, hogy egyszerűen űz mondjuk egy autóban, vagy űz egy repülőben, és szintén az a vesztübás rendszered érzékeli, hogy mozogsz, tehát nagyon mozgás, de a szemed meg nem adja azt a visszacsatolást, hogy ha hó Tehát tulajdonképpen itt az agy elkezd vacilálni, hogy most mi a fene is van, most mozgunk vagy nem mozgunk, de tényleg történik-e valami mozgás vagy nem. És igen, nagyon sok felhasználó, nagyon sok ember esetén előjön ez a probléma, hogy a felhasználói ebben az esetben nem nagyon működik. Azt történik, hogy ebben az esetben ö, tulajdonképpen egy is fog előállni. Mi is ennek az oka? Miért, kez, miért kezdődik émelegni? Miért keletkezik hány Az az igazság, hogy ebben az esetben egy bug van az emberi agyban. Nagyon úgy tűnik, hogy ez egy bug, ami azt jelenti, hogy a látórendszer és a vesztibulális rendszer ellentmondásba keveredik. Tehát ellentétes információkat fognak adni, és egyszerűen az agy egyszer csak úgy dönt, hogy ez ilyen halucinogen állapot. Én ezt már megéltem egyszer, az idő során, ez akkor már nem én, hanem mi emberek, ez akkor történik meg, amikor például mérgezésünk van. Tehát például mérges bombát ez. És ez történik. Azt mondja, hogy ja, ha most ez történik, akkor ez a haluczió, akkor mérgezés, tehát gyorsan ürítsünk mindenki, ami a gyomorban lehet ott van. Ezért van hány ugye? és ezért lesznek rossz emberek az autóban, vagy a repülőn, vagy az egész tengeri betegség innen. Nagyon érdekes élettani folyamat, de mi a franc van ennek a webhez, meg az akadálymentességhez? Hát tulajdonképpen, ugye itt az ebben az esetben a kinetózisnak az a lényege, hogy mozog a, a vesztibális rendszer, ami a földék, de a szemem nem ad visszacsatolást arra, hogy ez a mozgás megtörténik. Van ennek az ellentétes márja. mikor a szemünk érzékel mozgást, viszont a vesztibális rendszer nem ad a visszajelzés, hogy tényleg mozgunk kell. Tehát csak az egyik input adja azt a mozgásélményt, a másik input azt mondja, hogy hát állunk, tehát meg sem mozdultunk. Na most hát ez az, alapvetően ez a probléma ugye akkor kezdődött el, és akkor azon kezdtek el gondolkozni, hogy hogyan is lehet kétdimenziós térben háromdimenziós mozgásokat imitálni, és bizonyára ti is juttetek már vonaton, és néztek ki az vonatablakon, és felfeltűnt az, hogy ugye a tárgya, a táj különböző sebességgel mozog. Ugye ami hozzánk közel az nagyon gyorsan, a kicsit távolabban távolabban, azok lassabban, és a hátul a hegyek azok még lassabban. Ugye ez egy klasszikus olyan megfigyelés volt, ami ahhoz tökélette már nagyon korán esetben a rajzfilmkészítőket is, hogy ha kétdimenziós térbe kell háromdimenziós mozgásokat ábrázolni, akkor ez egy jó megoldás lehet ennek a kivitelezésre. Szokták is két és fél dimenziónak nevezni, valamilyen módon végülis hát három a háromdimenziót a kétdimenzióra dimenzióra ö, le, ö, Szürkíti. A 90-es években rendkívül forrás, vagy keresgélten egy hogy valamelyikötök emlékszik rá, hogy ügyes vállalkozó, ezt be is vetette, és olyan óriás plakátokat rakott ki autópályák mellé, ahol eljátszotta ezt, ugyan, hogy mész egymás mellett, ez ilyen háromdimenzióban elkezdett pörögni az egész óriás plakát, Nem csak ki volt téve, ezt azt, hanem mozgott maga az egész óriás plakát, mert úgy volt elhelyezve térben, ugyanebben a megoldásban, hogy ha néztél ki az autóból, akkor úgy de marha jól nézzétek már, hogy háromdimenzióban mozgott meg ezt. Ugye ezt a mozgást, ugye ezt paralax mozgásnak szoktuk hívni, ugye ez, ez a klasszikus paralax effektus az, ami a rajzcsillenekben a játékprogramokban is megjelenik, szintén ugyanaz a lényeg, hogy az közelévő tárgyak vagy a közelévő sík, az gyorsabban mozgok, a, közel, a tárgy, és ahogy megyünk egyet, távolabb működik ez más-más sebességgel. Az Analyzex szerint itt az első Parallax alapú weboldalt, azt a Nike-ig csináltak 2011-ben, ami ugye az volt a lényege, hogy ahogy a user scrollozik föl le a képernyőn, akkor tulajdonképpen a különböző tárgyak, a különböző szöveg különböző sebességgel, tempóban mennek egymáson, és az egy ezek az elemek tényleg ezt a hatást keltik, mintha ez egy háromdimenziós mozgás lenne, hogy a térben vagyunk az oldal megtekintése közben. A Vili azonban az iOS-nél borult ki először, itt nem tudom, mennyire látszik a projektoron, szinten ugye a projektoron kivetítési probléma történik. Az iOS 7-ben jelent meg az a funkció, hogy ez 2010-ben történt, hogy amikor a felhasználó kezébe fogja az iOS eszköz, telefont, vagy bármilyen iOS eszközt, akkor az előtérben lévő ikonok más tempóban mozognak, mint a háttérkét. Tehát, hogy mozgatom magát az eszközt, akkor tulajdonképpen ez a hatás, ez a parallax hatás következik be, csak ott borult, hogy másnap, amikor megjelent ez az és eláosztott az összes közösségi médiát emberek több tudatjai, hogy hányok az álló től És alapvetően ez történt, hogy valóban ö, egyes felhasználók rosszul lettek a látványtól. <gül> és és hirtelen, hogy akkor mi történt? Mi történt? Hát az történt, amiről az előbb beszéltem, ugye ez minden. Látvány kiváltott a mozgási betegség, WIMS-nek rövidítjük ezt általában, a Visual Induced Motion Sickness. Az, az azt jelenti, hogy ezek a felhasználók látták a mozgást, a rendszer nem csatolta vissza, hogy te nem mozogsz, te egy helyben vagy, és az agy megint bekapcsolt, és azt mondta, hogy hop, akkor megint van, gáz van, és elindította ugyanazt a mérgezési folyamatot, amit a gomba az előbb megmutatta. Ez is egy egy fajtája, és bizony valaki ezt már egyenesen digitális mozgási betegségnek hívja, hiszen ez nem csak a webben lesz érdekes, hanem az összes szemüveges projektnél, ahol ilyen szogatsz meg társai vannak. Itt is azt gondolják, hogy ez mindenkinek tök jól lesz, és mindenki érdekesni fogja, akkor Még megint nagyon sok ember ezekről az eszközökről rosszul van, mert látok a szemüvegben a valami mozgás, de az anyag nem feltétlenül, vagy a testem nem feltétlenül mozog, nagyon gyorsan kiválódhat. Tehát aki ilyen projektben vesz részt, az gondolja azért erre, hogy ez bizony felhasználóknál De ma már beszéltünk statisztikáról, hány százalék ebben az esetben nem lehet mérni. Tehát ugye ezt, ezt, ezt, ezt, ezt nem jelent fizika az ember orvosnál, hogy én rosszul vagyok, vagy nézem az álló ezt. Tehát tippek vannak ezzel kapcsolatban, nagyjából szakértők, nagyjából az emberiség 5 százalékára teszik ezt a problémát. Érdekes módon egyébként a mozgási betegséget, tehát a tengeri betegség, az nagyobb arányozza, 25 és 40 között is lehet, de vannak olyan szimulációk, amikor profi mondjuk épülőták, akik egész nap nem tudom hány gés terhelés van kítélve, ugyanúgy rosszul lesznek ilyen működés Tehát nem lehet megmondani, hogy most a tested vagy a látórendszered hogyan működik ebben az esetben. Egyébként sokkal gyakoribb azoknál, akiknek eleve van valami vestibuláris problémájuk, tehát eleve van már valami olyan látó, látórendszerrel, akár vagy a halórendszerrel kapcsolatban problémájuk, ami lehet genetikai jog, lehet fertőzés, lehet kiváltotta ok. Tehát magyarul ez az egész még előteljesebb, abban az esetben, ha felhasználónak eleve ilyen vesztibulális zavara van, ugye ebben az esetben mindenféle szédülés és egyéb ilyen esetek is bekövetkezhetnek. Ez viszont már sokkal nagyobb számban. Van, amerikai adatot tudok itt is mondani, a 40 évesnél idősebb korosztály kb. 35%-a érintett, amely amerikai egyes számban 70 millió de kvázi, 70 millió usernél ez előjöhet potenciálisan. Hát értem hogy mivel a határok nem állnak meg ebben a kérdés, meg ahhoz füthető, hogy Magyarországon is hasonló az arány. Bár mondom, erre megbízható adatot nem találtam, és beszéltem néhány szakértővel aki orvosként ebből a témával dolgozik és ő is nekem mondani ö, ilyen adatokat. Tehát ebben a dologban ilyen szempontból megállt. Mi az, ami, ami kiválthatja ezeket a, ezeket a szégyűléses dolgokat, ezeket vesztibuláris triggereknek is szokták hívni? Hát a parallax egyértelmű, tehát ez, erre kezdtem, ez nagyon sok esetben előjöhet, és a felhasználók esetében ez nagyon sokszor előjön, főleg akkor, hogyha ez interakcióhoz van köte, tehát ha tekergeti a scrollt, és abban, abban történik maga ez a változás. A zoom. Ha egy olyan effektus van egy weboldalon, hogy ráállok egy elemre és az megdagad, előre jön, vagy hátra megy, tehát magyarul a térben előre-hátra mozgás van, ez megint kiválhatja ugyanezt a funkciót. Tehát ez is meg elképzelhető, hogy a felhasználó egy zavarba jön, főleg akkor, hogyha erre nincs felkészülve. Ne alagol az umra gondoljatok, hogy egy Google térképen belezoomol a user, mert azt ő tudja, hogy én most bele fogok zoomolni. Ez a váratlan zoom, tehát rátulja, az egy csup, jelöljön vagy visszafogja. Tehát van egy ilyen típusú probléma. Mert ez kiszámítható, hogy kiszámítható. Az összes örökörvénylő megoldás, mikor olyan, olyan dizájn elemek vannak, hogy a háttérben mondjuk tényleg ilyen csillagoség volt körbe, hogy bármi, ami be tudja az embert szélíteni és bele tud menni egy ilyen spirálba, egy örökörvénylő spirálba, ez is előhozhatja ezt a problémát. Aztán előhozhatja az univerzális problémák, vagy síkeltolásos animációk, itt egy napelemtáblát táblát látok, az apple volt egy olyan weboldala, ahol a környezetvédelmet magyarázta, és szintén a user scrollozott, és a napellen tábla, ahogy scrolloztál, befordult, tehát, hogy alá mentél volna vagy fölé, és az megint a kétdimenziós térben egy nagyon zavaró megoldást jelentett a felhasználók számára. Aztán minden olyan mozgás, ami a periférián történik, tehát olvasom a weboldalt, szemem sarkában látok, hogy valami mozog főleg a scrollzok még ott valami levéletken mozog, vagy valami egy kis dizájn, kitalálnak ott a dizájnnek, hogy még jó fog majd kinézni, ugye tekergetem ott oldalt. Tehát ami a látótérből hányan vagytok azok, akik esetleg ültök vonaton vagy autóval, próbálnátok olvasni, és attól lesznek rosszul, mert olvastok, de akkor meg a perifériás látómezőben mozog a, a táj, sokan ettől lesznek rosszul, tehát ez megint ez a valami mozog a periférián, ez nem biztos, hogy működőképes. Mi lehet a megoldás? Tehát ezeket az animációkat most lőjük ki teljesen, vagy azt mondjuk, hogy akkor ez nem lesz jó, és a webben ne használjunk animációt, mert ez borzasztó rossz megoldás. Nyilvánvalóan nem, tehát senki nem azt mondja, hogy az animációkat kell írtani. Sőt, bizonyos esetekben az animáció ítót is tesz, mert vannak olyan felhasználók, bizonyos kognitív képességzárulók esetén az animáció még segíthet is. Nem azt, hogy gátor, hanem még segíthet is. Tehát megint meg kell találni az egyensúlyt, hogy hogy tudunk két, két csoportnál egy ilyen szempontból valamilyen módon megtalálni az egyensúlyt. Ez ugye van a befogadó tervezésnek, az inkluzív dizájnnak egy alapelve, hogy adjuk át az irányítást. Tehát nem mi fejlesztők, dizájnerek, us ek döntsük el, hogy mi legyen, hanem adjuk át az irányítást a felhasználónak, tehát adjuk az ő kezébe, hogy ő tudja eldönteni, hogy neki mi a kellemes, mi a jó megoldás, és ebben az esetben ne akadályozzuk meg azt, hogy ezt a felhasználó maga beállíthassa. Ugye az Apple is nagyon-nagyon gyorsan a botrány után, hát igézően a botrány után, beletette az iOS-be a beállítások közé a mozgás csökkentése nevű beállító funkciót, amit a user be tud magának kattintani, innentől kezdve az operációs rendszer minden ilyen háromdimenziós parasztvakító dolgot kivesz a rendszerből, és marad a rendszer tényleg kvázi ezekkel a triggerek nélkül, amit az előbb említettem nektek. Behetették később ezt ugye a, a magába a az be is, szintén a beállításoknál, mozgás csökkentésével végig szereti a user, hogy ő nem szeretne ilyen típusú mozgásokat látni. Windowsban is megvan ez a funkció, ott, ott fordítva kell, ott, ott be van kapcsolva eredetileg, és ott ki kell kapcsolni. Az animációk megjelenítése a Windowsba, az a gyárnyok be van kapcsolva, de azt a user kikapcsolja, akkor maga a Windowsban a Start menünek a különböző animáció is leredukálódnak elég, elég ö, nagy mértékben. Ugye az operációs rendszer, de webes fejlesztésnél hogyan tudjuk ezt kihasználni, és hát ez a lényeg, amiről tulajdonképpen az egész mai napot szerettem kifutatni, a CSS-ben, a CSS-nek egy új funkciója, ugye ez a Media Queries, Ötös szintű CSS-ben jelent meg a Pippers Videos Motion nevezetű médiakveré, ami tulajdonképpen nem csinál más, mint figyeli, hogy a usernek ez a funkció be van -e kapcsolva, vagy nincs. Ha be van kapcsolva, hogy ő azt szeretné, hogy csökkentse a mozgásokat a weboldalon, akkor erre lehet reagálni fejlesztőként, és lehet ráírni kódot. Uh, egész jó ennek a támogatottsága, néhány 7 nagy birdúra a Chrome bejelentette, hogy már ő is támogatja, de jelenleg desktopon a Chrome, a firefox az Edge, ugye, ami a Chromium projekt akkor lesz, illetve a Safari már ismeri ezt a funkciót, Opera-es, ugye ezt törrel nem. Mobilon pedig az iOS-es Safari, illetve a 67-es Android-tól a gyártó Android böngésző lesz már ismeri, várható egyébként, hogy a több Chrome, meg firefox is be fog ez a, a dolog kerülni. Uh, Igazából hogyan is néz ki egy nagyon gyors demót engedjetek meg, hogy ebben a kapcsolatban bemutassak. Ugye ez annyi, fog, annyi történik csak, hogy ebben a demóban kicsit ide. Szuper. Ugye itt annyi történik, hogy csináltam egy nagyon egyszerű kis HTML oldalt, és írtam, a, ebben, ennek a közepén van egy négyzet, egy zöld négyzet, amelyikre írtam egy animációt, amelyik elkezdi ezt a zöld négyzetet forgatni, tekergetni, tehát elnézést, ha valaki ebben az esetben itt most érintett, akkor ő most csukja be a szemét. Egyébként azt mondani, hogy a felhasználók, hogy egy olyan a beves böngészés, mintha ha ott nem lépkednének. Mert nem tudja, hogy a következő kattintáskor mi fog történni. Lehet, hogy egy ilyen animációval szembesül, de lehet rá felkészülni. Meg egyszer, van még egy ilyen dolog, a villogás, ugye a piós színű villogás, ami hasonló effektust vár ki. Tehát ez a négyzet, ez most fölő, megy előre, megy hátra, összes trigger benne van, amit ebben az esetben ö, kéne, hogy ö, kiváltsa ezt a, ezt a mozgási ö, problémát. Na most a CSS-ben, ugye ezt megírtam, ezt a kis ö, mozgást, ezt az animációt, és maga az animáció, ugye, ebben az esetben lefut, és ezt ugye, úgy tudom, hogy előbb mondtam nektek, úgy tudom figyelni, és nem fogom de mivel nagyon lejár az időnk lassan, ezért most én csak kikommentelem innen, és ide beillesztem, hogy annyi történik, hogy írok egy olyan css média query ugye Kukac média, ahol a média query-ket, szélesség a szénesség, és egyéb dolog. Ide kerül a Puffers Reduced Motion, ami alapvetően így leírva egy logikai true értéket jelent, tehát magyarul nem kell tőlünk kiérni az értéket, egyébként kettős pont ki lehet Reduce, tehát hogy szeretném, hogy csökkentse, igen, csökkent, de elég, ha ennyit írtak, és ez is bekapcsolja ezt a funkciót, és utána megírom a tehhez tartozó csökkentett módot, ebben az esetben én lenúmláztam az animációt, és azért picit beforgattam azt, hogy mégis legyen, hogy olyan hatás, hogy, az, hogy forogna, de nem fog megfordulni. Ezt most lefrissítem, lementem, megnézzük, hogy most mi történik. Úgyhogy ezt most megnézzük a böngészőbe, akkor ugye refrissítem, akkor még továbbra is marog, marog, mozog. Viszont, ha bemegyek a rendszerbeállításokba, belül is, a kisebbítő lehetőségek beállításba, és ott a kijelzőnél bekapcsolom a mozgás csökkentését, már észre lehet venni, hogy már a meg is áll, és tulajdonképpen ezt a default értéket mutatja. Tehát láthatjátok, hogy ez így így alakítja ezt át. Ugyanezt történik Windowsnál is, tehát hogy a Windowsban valaki ezt bekapcsolja, ugyanez a funkció be fog következni, tehát önmagában ezzel az egyszerű kis paraméterrel lehet élni. Érdemes minden ilyen mozgásnál átgondolni, hogy mi az, ami, ami ebben az esetben érdekes lehet. Nyilvánvalóan erre nem kell mindenanyációt kilőnni, hogy mondtam nektek, ezek a trigger pontok ezek jók lehetnek, és nyilvánvalóan ezre ilyen szempontból lehet készülni. Hát én én gondoltam mutatni a mai napon nektek, ha valakinek ebben kapcsolatban van kérdés, akkor nyilván van, és szívesen válaszolok rá. A blogomon az akadálymentes webpontunkon erről van egy külön cikk, ha valakit ez a téma tovább érdekel, akkor, akkor javaslom, hogy azt a blogot, azt a cikket olvassa el, és akkor én is megkérdezem, hogy ebből a van-e valakinek kérdése ebben az egész verszigulás az... az, az szándékosan mozgolnak számok? Vagy az... Tudom én, régen még rendesúl so, a Zoom múkkal is volt, az, azon nagyon sokat úgy dolgoztak, hogy mindenki össze legyen rosszul a felület, de, de azon még mindig a részt azon, ugye? Hát igen. Azt... Mi szól megkezdeni az ö, meg egész Zoom-t? Ezek ki vannak vezetve? Tehát, hogyha valaki natívban fejleszt, nem webre, hanem natívban, akkor az mind ki van vezetve ez ugyanígy rá tudnak fejleszteni matívan a desktop és a mobil alkalmazást is, hogy a retused motion esetén, ha az user beigszerelt ezt a funkciót, akkor valamilyen redukált mozgást tapasztalni. Egyébként nem régen a, a UX Budapestnek nek a, a honlapján volt, fönt, ezt még megmutatom. Ezt a, nem is tudom, mennyire láttátok, valaki feldobta ezt a trendet. Mindjárt mutatom. Az volt a kérdés, hogy ez most mennyire trendi. Nem tudom, hogy hányan láttátok ezt az oldalt. Ugye itt el elkezdem tekerni, és itt többen mondták azt, hogy itt kész. Tehát ettől ő, ők nem, nem kellett szégyűlés. Itt minden mozog. Tehát ez tényleg tett ilyen szempontból. Jó, nyilvánvalóan a művészeti oldalak, meg minden művészeti dizájnnal foglalkozó honlap esetében ez, ez tudom, hogy másképpen kezelődik, de szerintem itt minden, amit, amit ebben a kapcsolatban lehet mondani, ez bepörkezik be, be, be, be rá, hogy a vízszintes a ami még inkább egy ilyen szempontból érdekes dolog, de valóban ez bekövetkezhet, tehát erre érdemes a